Hej, tukaj je Sabina in jaz se že pripravljam za naslednjo vrtnarsko sezono. Splača se pripraviti grede že v jeseni, zato da je spomladi malce bolj enostavno. In tokrat bom z vami delila, kako pripravljam grede v jeseni, kako zasajam česen, delila bom z vami tudi, kako pripravljam poti na vrtu, hkrati bo pa še nek bonus in sicer vam bom povedala, kako lahko na novo vzpostavite vrt tisti, ki bo se začeli naslednje leto s prvo vrtnarsko sezono. Pa kar pa je vrt? Pravi gred na jesensko sajenje, poskrbim, da je greda prazna, spraznim pridelke, jo zrahljam s svojim orodjem, zato da je čim bolj rahla zemlja. Hkrati pa odstranim tudi vsa stebla, ki so ostala in pa razni pleveli. To kompostiram, ampak to je zgodba za naslednjič. Tokrat bom pa delila z vami, kako dodajam najbolj pomembno sestavino temu jaz vrtu in sicer to je kompostna zastirka. Kompostna zastirka je tista osnova, da lahko zelenjava raste, da ima moč, energijo. In jaz dodajem kompostne zastirke neke 3 do 5 cm vsako leto na gredo. Torej Dodajem nek kvaliteten material, ker ne prekopavam vrta, ga samo prerahljam, dodajem pa kompostno zastirko. To je ta kvaliteten kompost, ki je Rest rahu in česen bo v tem odlično rastu, da ne govorimo o vsej ostali zelenjavi. Česen sadimo v drugi polovici oktobra oziroma tudi v začetku novembra. Setov pa se poimenuje po vsem po času, ko ga sadimo. Torej, če ga bomo sadili jeseni, bo to jesenski česen. Če pa bomo počekali na pomlad in ga bomo sadili takrat, pa bo to spomladanski česen. Stroke česna pred zasaditvijo namakamo. Lahko ga namakamo v žajbljevem čaju, lahko pa ga namakamo v pripravku z morskimi algami. Namakamo ga za maksimalno dve uri, lahko pa samo za nekaj časa, preden ga bomo zasadili na gredo. Jaz včasih uporabim tudi drugega poleg sedilnega klina in sicer se znajdem tudi s temi vrtnimi grabalcami In sicer naredim lukne, 3 do 5 cm globoko sedimo česen, sedimo ga v vrste, in sicer 10 cm med enim in drugim strokom. Med vrstami naj bo 20-30 do cm prostora, da vmes lahko zasadite tudi kaj drugega, recimo korenček ali solato in tako boste imeli mešane posevke na isti gradici. Strok sedimo z muho navzdol, da bo lažje kalil in bo zgora izrastel in naredil svoje liste. Ko česem pokuka ven, ga pokrijemo skopreno, da ga zaščitimo. Jaz pa često dodam še nekaj drugega in sicer slamo. Narahlo posujem slamo po vrhu grede, kjer sem zasadila česen. Zato, da dodajem še več organskega materiala, hkrati pa da je še bolj rahla zemlja. Lesni sekanci in jaz jih upožujem za zastiranje vrtnih poti. Ne samo, da imam manj plevela, ampak tudi voda posledično ne izhlapeva tako intenzivno z vrta. Ker, ko so zastrte poti in ko so zastrte grede s kompostno zastirko, je tako kot, da bi bilo v gozdu, ko listje odpada, se razgradi in je vedno več tega organskega materiala. kar hočem dosežiti na tem vrtu, kjer delujem na način brez prekopavanja. Lahko pa za zastiranje uporabljamo tudi slamo. Zicer jaz jo v jeseni dam na prazne grede in potem jo spomladi čim prej umaknem na poti, zato da se grede, oziroma zemlja na gredah, čim prej se greje. Ker slama deluje kot izolator in če jo bomo pustili predolgo na gredah, se ne bo zemlja ogrela za spomladanske zasaditve. Tako da lahko uporabljate slamo na poteh lahko pa je uporabite tudi na gredah. Kaj pa vi uporabljate ki slamo na vrtu ali pa mogoče kje drge, da napisati spodi pod komentarje, kakšne imate izkušnje slamo na vašem vrtu. Za vse tiste, ki boste z vrtnarinjem šele začeli, ali to jeseni ali spomladi, priporočam, da najprej date neko plast kartona, gor pa date kompostno zastirko. Če pa boste pripravljali vrt na travnati površini, pa najprej pokusite to travo in nato date karton in kompostno zastirko, tam nekje 10 do 15 cm. In to bo odlična popotnica za vaš vrt. Jesen je čas buč, grozdja in drugih jesenskih pretelkov. ampak je tudi čas, ko lahko še marsike zasadite. Poleg sadnega drevja, kot so jablane, hruške, češne, lahko zasadite tudi jagodičovje, robide, maline. Tako da izkoristite ta čas, da boste zasadili čim več, da bo prihodnjo sezono še več pridelka na vašem vrtu. Boste zasadili česen, mogoče je, je ali pa sadno drevje? Dejte napisati spodaj pod komentar, kaj boste zasajali v jeseni. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Fajn se mejte!